assajar, si cal si cal assageu eh, davant de, de, de les mobles ¿vale? si no teniu ningú que es vulgui escoltar, cap amic o, o la iaia d'una doida assageu davant de les mobles però en veu alta en veu alta d'acord? i bueno, sempre us podeu buscar algun altre públic alternatiu que vulguis que no Sempre pot donar la sensació de connectar amb, amb, amb l'audiència, no? Vale? Consell, quan super important. graveu-vos en vídeo. Quanta gent aquí té la possibilitat a casa de gravar-se en vídeo amb una webcam? Val, la gran majoria. Graveu-vos en vídeo i després mireu i us adonareu d'un munt de coses. Us adonareu que us moveu molt. De que tota l'estòria dieu, bueno, comenceu a parlar, i bueno, eh, bueno, i dieu bueno 300 vegades per minut. D'acord? Llavors, us podeu gravar en vídeo i això us, us ajudarà moltíssim. Si no teniu càmera vídeo, us podeu gravar amb un micro, aquest micro no sé si val 6 euros, l'anà la botiga I us podeu escoltar, podeu si n'hi ha moltes...